ميرا اهلا بي ام ايزاك اهلا وسهلا بكم بس سكر هذا مش تكون الامور ازول ازول ازول ازول ولا نزول ازول, أزول نحيو هذا مش ميقلقنيش أهلا وسهلا بكم نظن فمش يسر اليوم أزول ولا نزول محمد سالي أكرم أهلا بكم اليوم فماش يسر أشخاص هربوا هربوا هربتوا هل هربتوا وروب. المهم البارح ما عملتش طبعاً مباشر لاني عملت مباشر مع أخويا ناصر ناصر زيرو هبطت لكم المباشر اللي عملته البارح على كل حال عملنا درتش هكاية وممتازة يعني متكلمنا وتعرفت على الأخ ناصر يعني إنسان جداً راقي في الحقيقة يعني عمل المسيره بتاعه يعني بالفطره بالفطره لاباس لاباس انا لاباس بخير انتم لاباس جماعه الكل لاباس الاهل لاباس ما احنا منداو حتى واحد نقول له لاباس لازمني نعمل له ليستة, ليستة كامله ساعات تكلم في التليفون تخسر زوج دقائق غير لاباس لاباس لاباس لاباس يا ودي لاباس المهم انتم مهم هو ما بخير أخباري كويسه كالعاده انا بدلت الغرفه دبر ديما نخدم في في الصالون والصالون يتوسخ و... وليت قلت يا خم بدك شويه عندي مين اتنين... اه... عندي اثنين تونسي في حياتي نحبهم انت واحد معايا في المنيا اي ممتاز ممتاز أهلا وسهلا صالح يا أهلا وسهلا مسلم سابق استدعوا شوية ونبدأوا باش على الملائكة في الغروصية الملائكة المهم نتمنى تكونوا بخير ما بقاش ياسر رمضان فهمته ما بقاش ياسر رمضان مازالوا ست أيام نحاول معنتها باش نوقف طبعا أنا غدوة خاطر باش نرجع نخدم إذا غدوة موجودة حلقة طبعا باش نكمل التعهد بتاعي لآخر رمضان رجع مرتد بحالي أرجع مرتد بحالك بحالي المهم. آه نزيدوا شوية وننطلقوا نكمل السيجارة بتاعي وننطلقوا آه هاي الكمبيوتر يعيط وحده المهم كلكم بخير هذاك أهم شيء سلام سلام فير اسلام اسلام ازول أزول اسلام عبد الرحمن اسلام اسلام اليوم هرب اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام عيد اسلام حينما قلت الله الله اسلام اسلام آه الله رب اسلام اسلام الاسلام مش اسلام فقط اكثر من اسلام على ملحد أمازيغي المهم منضيعوش الوقت ننطلقو كالعادة آه، نطرح الفكرة ثم لو هناك آه، معنتها أسالة يكون فما العسلة شيء طبيعي راهو الإسلام الإسلام رغم اللي فيه كما قلت يعني كثير من الغنوصية ومن الأديان الأخرى وكل شيء يعني نشأ في بيئة عصابات و... وقتل وصحرة وصعاليك ومجرمين وقطع طرق شيء طبيعي شيء طبيعي ما تعملش طرح مصيد في هولندا لا نعمل نعمل اما مش مصيد لا لا ما نعملش المصيد نعمل صيد السمك ملاك النور أهلا وسهلا لا نمشي كل نهار احد الصباح نمشي اصطاد السمك المهم ننطلق ننطلق بفضل التكنولوجيا والحضاره والانسانيه ها آه يا سيدي يا بن سيدي اه ولي نعمل خرافات ساعات ساعات صدقني معناتها هذه الافكار الكل نعملهم في قصه نجم نعملهم في قصه ولا نعملهم في شاعر ولا نعملهم في حاجه يعني يكونوا اسهل ارجو ان تحدثنا عن غزوات المسلمين في شمال افريقيا اخي وشكرا اي حكيت عليهم مرني فديت من رب الاسلام من رب الاسلام كرهت ربه فوالا باشا كان عندي ثلاثه عندي واحده كان يعني تعصيد صيد مصنوعه من القصب يعني حره حره يعني منحوته منحوته معناتها بالفعل يعني من أحسن أنواع ما نحبش نشري عندي عندي اللي نشريهم حاضرين أما نحب ال... الوحدة التلفزة تلفزة نعمل بها التلفزة هاني في الفيسبوك وفي الفيسبوك أو لنا الصفحة متاعنا اليوم هاي يا 27000 هني نحاول معاهم شنرجعوها باهي ننطلقوا ننطلقوا ننطلقوا باسم العقل السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر، وهنا عبد الرحمن عندي نسكن بحذا البحر، نخرج من الدار نخرج من باب الدار نحل باب الدار ونحط القصبة نتاعي ونبدأ نصطاد، لكن ما نصطادش قدام الدار نتاعي على خاطر فمة فما شوية مازوط وكل شيء نبعد بعيد بلاصة فارغة فهمتها آه من الجزائر مصيرك جهنم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وهل هي الجنه وفيها اشخاص كيفك تكون جنه؟ ما تكون جهنم اذا ان شاء الله اكون في الجنه لكي اكون بعيدا عنكم بعد السماء على الارض. نحن نحب نعرف معنى الحريه والانسانيه وخلينا من الاسلام دين الهمجيه بالفعل بالفعل اعطينا اسمع راهو بش نقعدوا نحكيوا على الإسلام على الإسلام على الإسلام على الإسلام ليه إسلام معانتها عشرين سنة ولا فيه معناتها مليت خلينا ننتقلوا المرحلة أخرى مرحلة التفكير طرح البديل نخدموا بخاخنا آه، نخدموا أحاسيسنا نخدموا مشاعرنا باش ننجموا نعملوا حاجات أخرى والإسلام سوف ينتهي كما أنتهت كل الخرافات وكل الهمجية وكلما الإنسان يتطور كلما الأفكار المنحطة والمتخلفة تنتهي بطبعها. نبدأ السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. ونجم نقول زاد السلام على من اتبع الملائكة ونبذ الشياطين وفكر. عسلما اليوم نتكلموا على حقيقة الملائكة في الغنوصية بعد ما تكلمنا عن سيدنا إبليس. وتكلمنا عن الجن وفهمنا أن إبليس معنتها النجم ونعطيه عدة رموز وهو إيقونة وهو في الحقيقة إيقونة يعني موجودة من الأزل في ما يسمى إيقونة الملائكة أو إيقونة العقل طول نتكلم على المسألة هذه خلينا نطرح ملخص صغير للي قلناه إبليس عبارة على المادة والجن عن طاقة أي تجسيد الشيطان أو إبليس هو من المادة وقانون المادة أو الزمن نحن قلنا يعني المادة عندما نقولوا مادة نقولوا مكان ونقولوا زمان لأن المكان هو يحتوي على أشياء والأشياء هي مكان لأشياء أخرى وهذا الكل تحكمه ما يسمى الحركة التي هو قانون الزمن الذي يحكم المادة وهذا كله يعني يعود الى العدم، اذا فكره الشيطان هي فكره فكره او ايقونه والتغلب عليها هو التغلب على الماده، وعندما نقول التغلب على الماده يعني التحكم في الماده والتحكم في الزمن. وطبعا الانسان لو يستطيع ان يتحكم في المكان ويتحكم في الماده ويتحكم في, في الزمن سوف يصل للازليه أي ينتصر على إبليس وينتصر على الشيطان ومن هنا تفهم القرآن عندما يقول وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين يعني آدم أنت في الحقيقة هذه أنت الفكرة ما ناخذوهاش كقصة خيالية موجودة في القرآن ولكن ننظر لها البعد الغنوصي موجودة فيها يعني تصور انت لو المكان او الماده والزمان سجد لادم راهو الانسان معنتها ما كانش محتاج بشي يحارب وبشي فكر وبشي يخضع الماده ليه والزمان ليه اذا عدم السجود الشيطان ورفض الشيطان كان هو السبب اللي معناتها سبب طبعا هذه كلها يعني لازمكم تاخذوها كقصص وكامثله فقط لا اكثر ولا اقل لان معناتها الناس قبل يعني في فتره من ال... وتبتعد الانسان على الفطره لفهم حقيقه الاشياء اضطر بعض آه ال... الاشخاص انهم يحولون الفكره الغنوصيه الى قصص وحكايات حتى انا معناتها ننجم تو نعمل على حسب العصر نتاعنا الفكر الغنوصي الرد يعني قصص و نجم حتى نعم ندمجه بالعلم. اذا <تصفيق> كما قلت هو ايقونه وتجسيد، يعني الشيطان الذي رفض هو عباره على ايقونه وتجسيد، آه وما يحتوي طبعا ليحتوي فيه من شر. اما الجن هي الطاقه السلبيه او الايجابيه فما نوعين من الطاقه وهي الذي تؤثر على الماده. ولهذا الاسلام يقول ان خلق الجن من النار، والنار نعرفوها اللي هي الطاقة، وإن الشيطان كان من الجن، بالفعل يعني وقتا نمشيو نفكروا إحنا بمخاخنا ونشوفوا الفكرة أن الشيطان هو المادة، وعندما القرآن يقول الشيطان كان من الجن، يعني الشيطان كان من الطاقة أي المادة كانت من الطاقة، وإحنا نعرفوا حتى العلم الحديث يقول أن الطاقة في الطبيعة تتحول إلى مادة. يعني باش نوريكم يعني كيفاش الـ يعني الـ العبره من وراء القصه بحد ذاتها هذه معناتها المساله المهمه أه معناتها كان به وان الماده اصلها طاقه هذا المقصود المعنوي العميق الذي نجده في القران اذا هذه بصفه عامه أه معناتها ما نزيد نتدخل في الامور هذه الطويله ولكن سوف أتطرق إلى ذلك عندما أتكلم على السفر المطلق وأذكر التفاصيل وكيف تمت العملية في العدم الأول والعدم الثاني والطاقة وظهور الكون. اليوم سوف نتكلم عن الملائكة وهي موجودة تقريباً في كل الأديان. أحنا قلنا أن الجن ما كانش موجود في كل الأديان بل كانت فكرة الجن بحد ذاتها نجدها خاصةً. في الشنتوكيه و وغيرها حتى في افريقيا ولكن لم تكن عامه ولكن فكره الملائكه لا يخلو دين من الاديان الا عندهم فكره الملائكه طبعا توصف بعده اوصاف بمخلوقات نورانيه وحسب الاسلام يقول لك خلقت من نور وانها خادمه للرب ويقول لك معناتها يهز يعني عرش ربك يومئذ ثمانيه وفكره الملائكه نلقاها في المسيحيه في اليهوديه وموجوده في كل الاديان الاخرى. وهي عباره على اشياء او لب البعض يعتبرها انها لب الاشياء والبعض يعتبرها هي المسيره الأشياء ونجد في الديانه الفيديه او الهندوكية فكرة الملائكة هي تمثل في الحقيقة أرباب يعني لأن تعرفوا في, في الديانة الهندوكية أن فما مراتب ربوب يعني فما ربوب الأرض فما ربوب الهواء فما ربوب السماء فما ربوب النجوم فما ربوب الملائم عندها الشم فما رب الشمس رب القمر وعدة أشياء يعني أنواع يعني فما طبقية في ما يسمى الربوبية وهذا الكل يجمع في ما يسمى بايقونة الرب يعني بايقونة الملائكة او الارباب. طبعا مع ظهور الفكر الزردشتي وظهور ما يسمى اله الخير واله الشر ثم ظهور ما يسمى بالديانات السماوية حيث الرب اصبح شيئا مستقلا والارباب الصغيرة هذه كلها اصبحت اسمها ملائكة بينما الأخرى أو ما يسمى رب الشر والخدام امتاعه يعني اللي هما الشياطين أصبح اسمه إبليس على حسب الغنوصية الملائكة هي إيقونة قادمة من العدم يعني كما قلت لكم بالنسبة للغنوصية المادة والطاقة قادمة من العدم ولكن لم يتم ظهورها إلا في عالم الوجود يعني التجسيد متاعها والوجود متاعها كان في عالم الوجود، هو الوجود الفعلي. بينما الملائكه والرب هي تسبق عالم الوجود، هو في عالم العدم وكان لها وجود فعلي على حسب المفهوم العدمي، طبعا عندما نكونوا في العالم العدمي، و هي تعتبر القاعده الاساسيه لما يسمى عالم الوجود. اذا الملائكة أو إيقونة الملائكة هي قادمة من العدم أي ظهرت في العدم الأخير ونعرف واحنا اللي العدم الأخير هو عبارة على أفكار وهي تمثل إيقونة كبيرة وتحتوي على كل إيقونات الأفكار المجردة طبعا عندما كانت في العدم كانت عبارة على أفكار مجردة ولهذا تعتبر الملائكة كائنات لن تموت و ما تموتش بالكل وانها لم تخلق بل هي واجبه الوجود موجوده من الاصل قبل ان تظهر في عالم الوجود. اذا عالم الملائكه هو عالم الافكار ولو نجي نقارنوا معنتها نفهموا شنو الملائكه بالضبط هما يمثلون العقل الكلي وكان معنتها وكان الانسان البدائي يعتقد ان كل هذه الملائكه كما قلت لكم انها ارباب ومع الوقت فهمت مع الوقت بدات تتطور هذيك الفكره وبداوا يطلقوا عليها اسم ملائكه، اما هي تعتبر تعتبر معنتها الملائكه هي الافكار. اذا الملائكه هي الافكار المجرده عن الماده والتي هي في الحقيقه فارغه المحتوى قبل ان تظهر في الوجود. ولكن تظهر فهمت؟ وعندما تظهر وتدخل في عالم الوجود تكسب عن طريق الوجود الفعلي والحركة تكسب تجربة فهمت؟ تكسب تجربة في عالم الوجود فتتحول إلى أفكار فعلية هذه مع الفكرة المهمة الفكرة الثانية عندما نقول أنا أفكار الأفكار تشمل عدة مجالات عندك أفكار تشمل ما يسمى المشاعر مثلا فكرة الحب فهمت لذلكم هون يتفرقوا من بين الحب وفكرة الحب. يعني الحب هو حقيقة موجودة في النفس. هذا مثل، خاطر أنا الحب يعتبر مشاعر، فهمت؟ ولكن آه الحب بحد ذاته هو أيضاً فكرة. يعني هو فكرة هذه مسألة مهمة جدا، يعني كل الأسماء أو كل المشاعر الذي موجودة في النفس لها عندما عندها ظهرت في عالم احنا نعرفوا النفس هو العدم الاول، النفس هي العدم الاول، ثم وقع ما يسمى بالعدم الثاني وهنا المشاعر بحد ذاتها تحولت الى افكار، كما ان الاسماء هوني المقصود بها ايضا الاشياء الموجوده، كل شيء مثلا هذا انا كشخص، الانا، الانا الفرد، الانا المجموعه، الاناء الانسان اللي هي ايقونه آآ آآ مثلا الاشياء مثلا الاخرى مثلا كيما الشجر وكل شيء كلها هذه موجوده في ما يسمى ايقونه الملائكه اللي هي الافكار كما ان اسماء الطاقه وانواع الطاقه كلها موجوده اذا نجم نقولوا اللي القاعده الفكريه للملائكه هي القاعده الذي يقوم عليها الوجود بحد ذاته يعني وجود كامل يقام عليها آه اذا هي عبارة على الأسماء وهنا هنا نزيد نوضح حاجة هوني والقرآن عندما يقول وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها إن الإنسان يعني الفكرة اللي يحب يوصلها مش شد الرب. الرب طبعا مش موجود طبعا نحكيه عليه غدوة مش نحكيه حقيقة الرب في الغنوصية آه مش الرب جاء قال لهم هاي آه ايجي نعلمكم اسماء كذا حتى في بعض الاحاديث المضحكه المبكيه في نفس الوقت حيث يقول في احد الحديث ان الله علم ادم الاسماء كلها حتى الذرطه والفسيه يعني شوف معناته قال لك علمه كل شيء حتى الذرطه والفسيه هي تعتبر من الاسماء اللي يعلمها له ربي يعني رب الرب هذا ما عنده ما يعمل شدد ادم قال له رو هذه بصه وهذه بس طبعاً مش بمفهوم المصري يعني النظرة يعني هذه فسية وهذه ضرطة وهذه كذا وكذا يعني المستوى المنحط يعني في التفكير إذا عندما يقول علم الأسماء كلها يعني إن الإنسان اللي موجود الآن يعني يحتوي كل الأسماء لماذا يحتوي الأسماء؟ ليس يحتوي الأسماء في الحقيقة وإنما عقله الفردي متصل بالعقل الكلي. الانسان كفرد، فهمت؟ آه، الانسان كفرد، الانسان ك... ك... كشيء، آه، هو عباره على قطره ما، فهمت؟ قطره ما متصله عن طريق ما يسمى العقل الكلي في الفكر. اذا يعني المقصود بها يحتوي كل الافكار التي كانت والتي تكون والتي لا تكون، والتي سوف تكون والتي سوف لا تكون. يعرف الاسماء كلها التي كانت والتي لم تكون والتي تكون الان والتي لم تكون. والافكار او الاسماء التي سوف تكون او سوف لا تكون. وعندما امر الملائكة السجود هنا الملائكه السجود احنا كل قلنا ان الملائكه هي الافكار، طبعا ومن ضمن الافكار الذي موجوده هي معناتها فكره الجن وفكره ابليس، فلهذا ابليس كان من الملائكه لأنه كان ضمن الافكار الموجوده وكان هو مكلف يعني يعني رئيس ما يسمى بجن تعرف القصه في الاسلام أن قال الجن فسق في الأرض وفزدها وعمل حروب وعمل مشاكل وكان الشيطان من الجن فبدا يعبد في في ربه وسجد سجد ربه ب آلاف سنه وعاون الملائكه اللي كان يبعث فيها خاطر معناتها المعركه هذه اللي يحكيها الإسلام أن الملائكه كانت تحارب الجن، الجن هي معناتها لو نفهموها هي الطاقه والمادة التي خرجت منها لكي لا تطغى فهمت على العدم يعني وقعت ما يسمى معركة كبيرة أو انفجار كبير في ذلك الحال أحد ما يسمى الجن اللي هو إبليس طلع مع الملائكة لكي يقضي على الوجود الذي هي الطاقة وما يسمى المادة لكي يعود كل شيء للعدم ولكن هذا الشيطان رفض السجود، رفض السجود لادم لان كل الاسماء الاخرى اطاعت ادم، انت تصور لو ان ادم بمفهوم الماده والجن بمفهوم الطاقه سجدوا لادم يعني ادم يولي طبعا القصه القصه هي معنتها كيما خياليه، راه الانسان سيطر على المكان وعلى الشيء وعلى الزمان، ورفض السجود ومنه أنت ورفضه للسجود من هنا وقع التمرد والطرد وهي الخصة الخيالية الموجودة في القرآن وهي تشبه الأفكار الغنوصية التي نجدها في الكتب البيدية ونجدها عند الغنوصيين عندما يتكلمونك لك على المعركة الوجود وهي من أكبر المعارك ومن أكبر التضحيات لكي يظهر هذا الوجود إذا هذه الملائكة تحتوي على كل الافكار ومنها فكره الشيطان والجن لانها تسبقه وهي من عالم العدم الاخير ومن ومنها انطلق ومن وهذا مع الملائكه هي تمثل العقل الكلي. ولكن بعد ان انطلق الوجود بعد ان انطلق الوجود يعني في الاول هي العقل الكلي الفكر المجرد الذي هو فارغ ما في حد شيء ولكن بعد انطلاق الوجود آه، ظهرت هذه الأفكار في عالم المادة وكسبت تجربة وعادت للعدم بالموت فهمت ولكن هذه المرة ليس كمجرد فكرة يعني كما كانت وإنما رجعت متشبعة بتجربة مادية تثبت حقيقة ذاتها فهمت يعني من كانت مجرد أيقونة وليت حقيقة فعلية. وهذا آه معنتها وهذا الوجود اللي موجود آه الذي نطلق عليه آه ما يسمى التاريخ، احنا قلنا ان العقل الكلي يحتوي على شيئين: على الخيال او ما يسمى الايقونات الفارغة، والايقونات المملوءة. المملوءة اي التي عاشت اما كافكاره بدون وعي، الذي مرت على عالم المادة ورجعت إلى ما يسمى عالم العدم ولكن ليس في العدم الأول ولا في الثاني وإنما في باطن الوجود هذا اللي موجودين فيه إذن تصبح فكرة فعلية وتحتوي كل ما عاشته وما جربته في المادة وهذه الأفكار الحقيقية الموجودة يمكن أن نحسها ونحس بوجودها هنا نقطة يسر مهمة نضرب, لك نضرب لكم مثال، على خاطر هذه الأفكار التي عاشت تجربة، يمكن أن تتجسد في بعض الحالات على أشكال أنوار أو أشباح أو كائنات نورانية ليس أي إنسان يمكن أن يراها، ولكن هناك أشخاص عندهم القابلية باش يحسوها وباش يتخيلوها، كيف يتم التخيل متاعها هذه مع موضوع اخر ما نحبش ندخل فيه ااا معناتها نعطيكم في المساله هذه. لان هذه هذه الاشياء او الايقونات المملوءه التي مرت في التجربه هي نتصورها ونشوفها فما اشخاص عندهم القدره انهم يشوفوها ويحسوها حتى ولو ما يشوفوهاش بعينيهم يحسوها. وهي تظهر وهي الذي نطلق عليها احنا اشباح او اشخاص ماتت او اسبريي أو معناتها نتصورها بعض الأحيان شياطين، وبعض نتصورها على أساس أنها جن، فهمت؟ نتصورها على أساس أنها جن. هي هذه ما تسمى بالملائكة، ومعناتها آه وهي معناتها موجود، موجود، موجود يعني نلاحظها حتى مثلا كي نمشيو لبلاصة قديمة، نحسوا اللي تواجد شيء. هذه المسألة معناتها ما نحبش ندخل طبعا فيها في التفاصيل، معناتها وقت لك تشوفها مش يعني تشوفها بالعين المجردة يعني ثم خاطر هي جدا شفافة وفي الحقيقة أن هذه الملائكة هي عبارة على الأفكار المجرد يعني هذه الملائكة أصلا أن هذه معناتها الأفكار التي نجدها في الإسلام يعني نجدها في الإسلام حول أن هناك ملائكة أه فكرة أخرى إذن أن الفكرة الذي قبل ما ننتقل للفكرة التي نجدها في الإسلام حبيت نأكد حاجة، مثلا أنا كريم أنا خلال حياتي قبل أن آتي كريم كنت مجرد أيقونة كريم ولكن عندما جيت في الحياة هذه تربيت على تربية تعلمت لغة من بعد مشيت سافرت وعشت في بلدان وهكاكا كونت كما نقولوا احنا مخزون كامل كل المشاعر متاعي. وكل الأفكار متاعي وكل الأفعال متاعي وكل الكلام متاعي حتى هذا اللي يقول فيه وأنتم تسمعوا فيه توّا. هذا الكل يسجل، مسجل في الوجود. مسجل. أنا مثلاً مت، فهمت؟ أنا مت، ينجم إنسان لو يمشي البلايس اللي أنا مشيت لهم واللي أنا تأثرت فيهم، يمكن يدخل في علاقة معايا. ويعرف حاجات انا فكرت فيهم ولا انا عملتهم ولا انا قلتهم. ما يسمى ليس لكل لي الاشخاص وهو ما هوش مطلوب لاي بشر يقوم بها، فما اشخاص تولد فيهم هذه الطبيعه وفما اشخاص يطوروها وفما اشخاص عن طريق كما قلت لك استعمال الطاقه. استعمال الطاقه للوصول الى فتح القنوات نحو عالم ما يسمى عالم الملائكه او ما نسميه عالم العقل الكلي أو البحر العظيم الذي معنى القرآن يقول لو العجار أقلاما والبحار ودادا لنفذ البحر ولم تنفذ كلمات ربي طبعا لا فما لكلمات ربي لا كلمات بطيخي مجرد هذه أشياء موجودة في الأصل طبعا هذا طبعا أنا هنا أعتذر من مسألة عندما لا أسخر أنا من الذي من من هو ربوبي أو من الذي هو لا أدري البارح وقع لي يعني شوية معناتها تأنيب ضمير لأن ناصر قال لي, لي أنا قلت في أحد فيديوهاتي إن اللا أدريين هم جبناء بالفعل أنا قلت هذه القولة، لماذا قلت هذه القولة؟ لأن لا أدري هو يعني الذي يأخذ لا أدري كمبدأ أساسي في حياته سوف لا يبحث يقول لك أنا لا أدري ولا يهمني فهمت لا, ي... لا لا يهمني الله موجود أو غير موجود أنا لا أقصد هؤلاء معناته أنا عندما قلت هؤلاء وجبان لا أقصد هؤلاء الأشخاص لا أقصد الأشخاص من يقول لا أدري وأنا أبحث وهذا الكلام ينطبق حتى من يقول أنا ربوبي ولا أبحث فهو بالنسبة لي انسان و... توقف على البحث لانك عندما تتوقف على البحث يعني انتهيت انتهيت فهمت حتى انا تو مثلا انا مثلا لا اؤمن بوجود الله لا اؤمن بوجود الله يعني هذه مثلا انت ولكن واصل البحث دائما واصل البحث وما نسميش روحي لا ادري وما نسميش روحي روبي انا الان ملحد فهمت هو قرار اذا انا وقلت اللي معناتها لا أدريين هم جبناء لانهم لم ياخذوا موقف يا اما نحو الربوبيه يا اما نحو الالحاد، وإحنا نعرف الوجود هذا ما فماش حاجه معناتها ماهيش ماخذه موقف، يعني لازم يكون عندك موقف يكون عندك راي في الوجود، فانت ما فماش هذه ما نعرفش وما يهمنيش كيفاش تكون شخصيتك وكيفاش باش تكون وجودك، اذا تكون على فكره غالطه احسن من اللي تقول ما نعرفش. وهذه تجربة أنا في الحياة متاعي صدقني حتى عندما ألتقي مع الأشخاص الكبيرين يعني في السن ديما نسألهم السؤال شنو الحاجات اللي ندمتوا عليها في حياتكم يكون ديما الجواب نتاعهم الحاجات اللي لم نجربها فهمت؟ لم نجربها هي الحاجات اللي ندمنا عليها أما الحاجات اللي جربناها ورقيناها بالنسبة لينا باهية والا بالنسبه لنا خايبه عمرنا ما نندم عليها وانا بطبيعتي ما نحبش مثلا ديما في حياتي نهجم حتى فما قوله معناتها قلتها ما قداش من مره ان خفت من شيء فقع فيه فالخوف منه اعظم من الوقوع فيه اذا الفكره هذه معناتها الملائكه هي المخزون نتاع الافكار وهذه معناتها هناك فلسفه قلت عليها ايضا وهذه لازم نعمل عليها معناته فيديو وحده فلسفه جديده ظهرت في في في المانيا يعتمدون على التركيز الفكري للتجسد الفعلي وفي الحقيقه هذه في في الصوفيه نعملوها يعني هناك كلمات وطريقه تركيز معينه وطبعا اكل كثير من الاشياء ان نبدا نركز على كلمه ونبدا نقول فيها نقول فيها حتى نولي نشوف بعينيه حاجات اللي هما يعني افكار اللي في مخي نولي نشوف فيهم قدامي، ولو تشوفوا انتم هذه المسائل الان العلم قاعد يخدم فيها ما يسمى مثلا الكاسكوات نتاع 3 دي والانترنت هذه فهمت يعني بعد خمسين سنه يولي الكمبيوتر ما عادش انا نحتاج نعمل كمبيوتر، انا كمبيوتر نمشي نحطه هوني في مخي ونولي نخدم على روحي عادي فهمت ولا نحط حاجه مثلا تسجل لي كل الحاجات اللي نشوفها واللي نعملها، فهمت؟ ما عادش حتى نحتاج المخي باش يسجل هذاك الشيء، فهمت؟ ونجم نرجع لها مثلا نرجع ملي نتولد نحطوا لي كاميرا هوني، من بعد وقت نكبر نشد مثلا تيليكوموند ونبدا نغمض عيني ونشوف روحي كيفاش كان توم يترضع فيها كيفاش كانوا العباد يلعبوا معايا ونتفرج في قصه حياتي من الاول للاخر. اذا هو في الحقيقة هذه المجالات التعامل مع العقل الكلي والأفكار والأشخاص مثلاً الأشخاص اللي ماتوا النجم في المستقبل نجم نتصلوا بهم فهمت يعني النجم كما أنا مثلاً توا مثلاً بعد مثلاً خمسين سنة يصنعوا آلة تنجم تتصل بشخص قد مات فهمت وتحكي معاه تنجم معناتها علمياً يمكن فهمت إذا هذا فيما يخص يعني الملائكة في الحقيقة كلنا ملائكة كلنا ملائكة لأن احنا فكرة أي شيء هو ملائكة ولأنه فكرة ولكن المقصود هوني بالملائكة هو معناتها هذه نقطة مهمة في الغنوصية المقصود بالملائكة هي الفكرة قبل أن تأخذ شخصية يعني أنا أيقونة كريم قبل أن تصبح كريم كانت ملائكة وقت جيت للارض هوني وعشت التجربه هذه يا اما تمت أه نكسب يعني مولي انا كريم يا اما نوصل الى مرتبه ما يسميها العليا ونتحول الى فكره ملائكيه او يمكن نتحول الى فكره شريره واللي هي ملائكه واحنا ان الملائكه هناك ملائكه مهتمه بما يسمى الخير وملائكه مهتمه بما يسمى الشر اذا من الافكار التي نجدها في الاسلام حول هذه المساله مساله مثلا الملائكه على اليمين وعلى اليسار اللي تسجل كل شيء نعمله فهمت يعني اي حاجه نعملها باهيه ملائكه اليمين تسجل اي حاجه نعملها خايبه ملائكه اليسار تسجل طبعا هي قصه حتى ان معناته يعطيو تفسير لماذا معناته في الصلاه بعد لا نكمل الصلاه ان أقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني أنا في الحقيقة أسلم على ملائكة اليمين اللي تكتب الخير، وملائكة الشر الذي تكتب الشر. حتى أن فما قصة في هذه المسألة أن أحد الأشخاص يعني من عامة الناس حضر في مسجد، فكان الإمام أو الشيخ يقص قصة الملائكة لماذا نسلم على اليمين وعلى اليسار. فتأثر بهذه المسألة وذهب للصلاه وبعد ما انتهى الصلاه مع ان تسلم على ملائكه اليمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندما تلفت الى اليسار تفل عليها قالت فه عليك قود فهمت يعني يعني يلي تنقل الاخبار يعني فهمت الاخبار الخايبه يعني سب الملائكه اللي على اليسار أه هذه الفكرة نوعا ما صحيحة لأن كل ما نقوم به هو مسجل، كل شيء مسجل وهذا معناتها علميا ثبت أن كل شيء نعمله يخلي أثر سواء في الأديان، سواء حتى في الأشياء، كي تشري حاجة قديمة مش كيما تشري حاجة جديدة. أه إذا هنا حاجة معناتها معناتها مسألة جدا مهمة معناتها عندما تكون القنوات الجسديه نتاعنا اللي هي مرتبطه بالعقل بالمخ ومرتبطه بالعقل تكون مفتوحه نتيجه ما يسمى بالاكل الصحي ليس الاكل الصحي ماديا فقط وانما الاكل الصحي حتى فكريا هناك اشياء عندما تاكلها تمنعك من التفكير تقلق تقل مخك فهمت وفما اشياء كما مثلا السمك يفتح الذاكره ونحن نعرفوا ان وقت الانسان كان صغير يقولوا له كل سمك لكي تصبح ذكيا يعني هناك اكلات معينه تفتح هذه القنوات وهناك اعمال خاصه تفتح هذه الامور ولكن هنا باش ناكد حاجه ان الشيء هذا ما يسمى الملائكي هو شيء غير واعي ونحن لو نلاحظوا أن وقتها يتكلم الإسلام عن الملائكة يقول أن الملائكة عمرها ما تعصي وهذا دليل معناتها واضح أن الملائكة عقلانية يعني عقلانية فهي لا تعصي لأنها وهذا دليل على أن العقل هو الطريق السليم لمعرفة الحقيقة العقل هو أهم شيء يعني الاعتماد على العقل وعلى التفكير وعلى البحث وعلى السؤال وعلى ما يسمى الفلسفة يعني نعرف ان هذا المجال ما يسمى المجال الملائكي هو مجال فلسفة هو علوم الفلسفية والبحوث المنطقية ولا تجد إنسان فيلسوف أو مفكر أو ناجح أو معتها مهما كان أو إنسان حتى من يسمى معنتها العلوم التجريبية إلا وتلقاه فيلسوف لأنه يستطيع أن يتصل بالقنوات الفكرية العالمية يعني الكلية ويستطيع أن يتصور الفرق أن الفيلسوف لا يجرب ما لا يجرب ما يتفلسف فيه بينما الإنسان عندما يجرب ما يتفلسف فيه يتحول إلى عالم تجريبي وإلى عالم مادي لأنه يجرب الفكرة اللي جاته في مخه فيجربها على المادة ويخرج باستنتاج العظماء كما اينشتاين وكلهم المؤرخين حتى اللي ينجح في الفلوس وفي كسب الأموال حتى اللي ينجح حتى المبدعين في الفن في الموسيقى المبدعين في الإنتاج في الإبداع في الأفلام المبدعين حتى في حياتهم اليومية المبدعين في عائلاتهم المبدعين في المدارس معناتها راهي الدراسه والقراءه ليس حظ احنا هذه المشكلة نتاعنا في الدول بتاعنا ما المناش نبدعه علمونا نحفظوا فهمت حتى المدارس القرانيه التي هي من المفروض تكون مدارس فكر يعني لو نرجعوا للدوله العباسيه كانت المدارس او المدارس القرانيه كما الازهر وكما غيرهم كانت مدارس تبحث فيها كل العلوم بينما الان هنا كان علوم دينيه وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين. فهمت؟ يعني حفظ جاهلي بدون تفكير يعني عطلوا العقول نتاعنا وسكروا العقول نتاعنا وخلونا ما عادش نفكر، انت تتصور المساجد اللي عنا احنا في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط لو كلها تتحول الى اماكن تفكير، الى اماكن نقاشات إلى أماكن حوار إلى أماكن تبديل الأفكار بدون تحريم فهمت؟ بدون تحريم نرجع مثلاً أحد العباسيين كان يأتون في المساجد ويتناقش عالم الدين المسلم ما يسمى الأشعري مع المعتزلي مع اليهودي مع الزنديق مع المنوي مع الزردشتي مع الكافر ومع حتى المثلي أبو نواس كان معمتها يناقش العلماء ويناقش المفكرين وكذاك علاش احنا سميناه العصر الذهبي احنا فرصه يعني ظهور ما يسمى بالسلفيه التكفيريه وهذا الفكر التفكيري السلفي المنحط الذي هو ضد الغنوصيه يعني انا قلت لكم الغنوصيه تؤمن بالفكر الحالي لا تؤمن بالتقليد لمن هو مات لأن نحن نعيش عصرنا عصرنا احنا، فهمت؟ لو كانت هذا ما يسمى التنوع الفكري، علاش لا؟ الجوامع نتاعنا تحل خمسة مرات نسجد ونركع ونقوم كيف كيف ما نقولش حيوانات، الحيوانات خير منا. ومنقولش نبات، ومنقولش جماد. ما نقولش حتى انعام، منقول نقول حتى شيء. هذوما حتى عدم ما نقولش العدم خير منهم. فهمت؟ يعني اشخاص تحجر عقولهم يعمل لك خمس صلوات فمتى هاي هاكا وصيام ويقتل روحه بالجوع وحاله حليله وهو لا يطور نفسه ولا يطور عقله يقتل ذاته يقمع ذاته يقمع نفسه يخلي روحه مجرد معناته روبوت مجرد ربوه ما عادش انسان اذا احنا يعني لو نفكر شويه يعني وانا اوجه هذا الكلام للمسلمين اللي معناته يعتبروا نفسهم مسلمين فهمت كان انتم دينكم صحيح وحقيقه فعليه افتحوا الابداع انا دي مقول ان الحريه هي العدو معناتها الحقيقي لكل فكر متحجر فهمت انا مثلا صدقني يعني بعضهم مثلا يقول لك انا مثلا ملحد وكذا باينه ملحد انا صحيح ملحد باينه تبع الملحد انا ما نكسرش الجوامع وما المساجد بالعكس وحولهم الى مدارس فكريه فهمت الى مدارس عقليه الى مدارس نفسيه يعني الانسان يمشي لها باش يسال سؤال حتى النظام راهو النظام الذي وضعه الغرب آه بتاع ما يسمى آه نظام الدراسه الابتدائي انا مانيش ضده ولكن نقول لا يكفي لا يكفي لأنه نظام وضع على مبدأ الحادي يعني نجم نقولوا الحادي يعني أنت لازم يكون عندك دكتور أنت شفت قدش عنا من دكتور وتلقى أبهم من صبتي فهمت أبهم من حذائي يعني قراء وعرف وكذا يعني ما مش صحيح أن الغرب ذكي يعني هناك في الدراسات الجامعية وتوصل الإنسان بمرتبة جامعية هناك الإنسان اللي يتبع النظام الدراسي هذا الغربي يمكن يصبح وزير ولا موظف ولا حاجة ولكن لا يصبح مفكر فلهذا كثير يتمرد على هذا السيستم لهذا أنا أقول أن السيستم أو النظام اللي عندنا أحنا ما يسمى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يسمى بالمدارس القرآنية هذه تتحول إلى مدارس تفكير فما اشخاص من يا هو ما يحبش ما يحبش يكذب ما يحبش يحب يفكر يحب يفكر يحب يحكي فهمت نحطوا في كل جامعه واحد فهمت يعلم الناس ويكسب تجربه وكذا ومعنتها وردوها يعني اماكن للعامه للتفكير كيما كان في عهد ما يسمى اليونان اللي كانت مجالس التفكير مع مفتوحه لكل شيء اذا آه أه إذا هذه ما يسمى بالملائكة أو ما يسمى الأفكار الأفكار المجردة أو المجسدة أو, أو, أو الأفكار المجردة هي عبارة على قيام والأفكار التي مرت بالمادة فهي باقية ويمكن أن نشعر بها ويمكن أن نتعلم منها ويمكن أن تحمينا ولكن طبعاً هذا مرتبط بالشعور هل هي واعية أم غير واعية هي بحد ذاتها غير واعية فهي مسيرة تفسير كلي هي أفكار سوى مجردة سوى مجموعة معلومات وهذا هو المقصود بالملائكة في الفكر الغنوصي انظن فهمت الفكرة وغدوة نحكيو على حقيقة الرب اللي هي الأساس اللي هي النفس اللي هي الوعي التي هي أساس معناتها كل شيء وأرجو أني ما طولتش عليكم وما كسرت لكمش رأسكم وأرجو أنكم فهمتوا قصدي وحتى كما تفهموش مش مشكل أنا كنت نقرأ عند بعض الشيوخ وساعات حاجات ما نفهمهمش تو بعد عشرين سنة تفهمهم وبالفعل فما حاجات ما فهمتهمش في الوقت ولكن فهمتهم بعد عشرين سنة ولا بعد عشر سنين عندما عشت التجربة لأن هذه الحياة هي تجارب ااا آه، آه، به آه، خنشوف كان فما اسئله يقول لك من آه، يقولوا لك اهي كله بدعه ضلاله وكله ضلاله في النار. ما رايك في شجره الكابله؟ آه، طبعا الكابله هذاك علم وحده كيما علم الجفر آه، معناتها هذاك هو معناتها مستخرج من علوم الغنصية. الحمد لله على نعمه اللحاد. الحمد لله الحمد الحمد على نعمه الاحاس مش الحمد لله الحمد على نعمه الاحساس تعرف انا رغم اني ما أنت اتكلم بالعقل واقدر العقل اللي هو ملائكة، ولكن انا لو احمد شيء هو احمد الكون والوجود على نعمه الوعي إذ كانت الملائكة تمثل الأفكار والجن تمثل الطاقة، هنا لمن تكون الأسبقية؟ لمن تكون الأسبقية؟ أه لم أفهم السؤال نتاعك نعيمة، إذ كانت الملائكة تمثل الأفكار والجن تمثل الطاقة، هنا لمن تكون الأسبقية؟ ما دور المشاعر كالخوف والحزن والفرح والغرائز، رغب الطعام والجنس في تجسّد أنا الشعوب الإسلامية الهمجية تعاني من الجوع وسوء التغذية. آه به آه سؤال كبير آه ياسر آه معناتها بش نحاول آه آه إذ كانت الملائكة تمثل الأفكار الأفكار الأفكار كل فهمتها؟ حتى أفكار الطاقة موجودة في الملائكة فهمتها؟ هذا هو معناتها المفهوم هي تمثل العقل بحد ذاته سواء العقل الخيالي أو العقل الذي مر بتجربة في هذا هنا لمن تكون الأسبقيين فمش أسبقية أو كل شيء متداخل في بعضه فهمت؟ ما تنجمش توصل للعقل الكلي وللفكر وما تنجمش تشوف الملائكة أو تحس بوجودها كان ما عندكش القنوات الطاقة موجودة في كل مكان كان ما عندكش القنوات الجسمية الذي مرتبطة بالمخ مفتوحة لكي توصلك لهذا الشيء أما ما يخص المشاعر والخوف ذاك فيما يخص النفس وذاك موضوعنا غدا فهمت آه آه أصلاً شعوب الإسلامية تعيش في الجوع والجهل والفقر أنا أنا نسأل وعلى وعلى هسوم من أن الشعوب الإسلامية الهمجية تعاني من الجوع والسوء التغذية بالفعل بالفعل آه صانعي الإرهاب أشرح لنا من فضلك علاقة الجن وهي عقون الطاقة ومع ما يسمى بالروح بالروحانيات أشرح لنا من فضلك علاقة الجن الجن مجرد طاقة لا هي واعية ولا هي يعني مجرد طاقة فقط الطاقات موجودة أنواع نتاع الطاقات هناك طاقات مرتبطة بالجسم هناك طاقات قريبة من المادة هناك طاقات تطلع إلى المخ هناك طاقات تفتح قنوات نحو ما يسمى العقل الكلي هناك قنوات تفتح نحو المشاعر بالنسبة للحديث مع ما يسمى عالم الفكر يكون كل حاجة بلغتها مثلا نضرب لك مثال لغة الجسم مع جسم هو الإشارات فهمت؟ يعني نجي نمسك وكل شيء ولا فهمت؟ نكلمك باش تسمعني والا نعمل لك علامة معينة فهمت؟ ولا نشمك باش نعرف ريحتك ولا نطعمك باش نعرف طعمك، يعني بالحواس الخمسة هذه لغة الجسد مع الجسد فهمت؟ ولغة الطاقة مع الطاقة هي بالطاقة، يعني عندما تكون أنا عندي طاقة وانت تكون عندك طاقة يكون فما اتصال بالطاقة يعني ما عادش نحتاج الحواس الخمسة وكي يبدا عنا ما يسمى الفكر يعني ما يسمى الملائكة انت عندك مثلا فكر معين بين نستعمل الكلام لكن كي تبدا الملائكة بتاعنا متقاربة في الفكر نوليو معناتها نتكلموا بلغة التخاطب من نجم حتى ما غير ما نتكلم نفهمك وتفهمني أما لغة النفس هي المشاعر ما عندهاش لغة أخرى فهمت ما عندهاش لغه اخرى. ااا هي ما يكمل الحوار به في المسيحيه يمكنك ان تقول ان التلاميذ يوسف الاحدى عشر هم ملائكه وبوذا التلميذ ال12 هو شيطان. التحدث ااا آه يمكن يمكن لما لا أو لا؟ والشيطان هو مش حاجه خايبه كما قلت لكم فهمت؟ ما هوش حاجة خايبة يعني الشيطان ما لازم نش نفهمه بالفكر اللي غرسه هنا خاصة الفكر الإسلامي اعوذ بالله مش تراجيب اعوذ بالله مش تراجيب الشيطان كان جا موجود العمال اللي يعملوا فيها هما أكثر من الشيطان مئة مرة فهمت؟ يعني شيء يوقف المخ من العدمية إلى الوجود إلى ال... الوجود إلى العدم آه نمر من العدمية للوجود عن طريق الولادة ونعود للعدم عن طريق الموت هل يمكن أن نعتبر أن الله هو العقل الكلي وكل شيء والذي نحن جزءاً منه؟ لا، الله لا أولاً مش كلمة الله. كلمة الرب اولا مشكلة كلمه الله كلمة اسم عالم لإله العرب وهو إله جاء به من العراق وهو إله القمر وهو رب القمر وهذا موضوعنا غدوة آه أه العقل الكلي هو كلام الله وهذا نقاش كبير وقع بين المعتزله والاشاعره هل كلام الله مخلوق ام ازلي فهمت هذا موضوع اخر يمكن ان تبحث عنه حول كلام الله الملائكه هي كلام الله هل رسول محمد كان غنوصي وظهر للناس كانه رسول لكن من اين تعلم هذا على حسب ما موجود في الكتب الاسلاميه قلت لك احنا ما نعرفوش ياسر على محمد المهم يعني على حسب الكتب الاسلاميه انا يعني قرأت الكتب الاسلاميه وانسان يعني يفكر يعني الغنوصيه ماكش محتاج باش تتعلم فماكش تحتاج باش تكون تقرا بالعكس باش تكون غنوصي لازم تكون انسان متفرغ اذا نشوف معناتها تتعلم من عند الشيوخ من عند الاشخاص افكار يعني يمكن هذا محمد يكون غنوصي فهمت؟ أما استعمل الغنوصية من أجل تكوين الإسلام هو استعمله ولا استعمله أخرين من بعده أنت الإسلام كهو موجود لا أتصور إنه من إنجاز محمد وحده يعني تكون الإسلام على 300 سنة تقريبا أه القنوات الجسمية ليس القنوات الجسمية الشكرة فقط only the only the. الشكرة هي أحد القنوات الجسمية فمتع. هناك عدة قنوات هل لله طاقة غير واعية الله مش موجود أصلاً إنسان خرافي فهمت البلدان الإسلامية تبني سجون والبلدان الملحة تغلق هل يعني عبر ذلك عن التحرر بالفعل صبر أكتبو considérez que les صبر نجم نقولوا اللي الملائكة هي البرودوي تو فلسفة كاملة انا بحث لكم على المجموعة هذه مازالت كيف بدات ما عندهاش عدة سنوات وهي قاعدة تمارس يعني ما يسمى بالفلسفة التسجيدية يعني تجسد الأفكار وهذا قاعد حتى يعملوا فيه التجارب العلمية من أجل أنهم يصنعوا حاجة في في عملوها ديجا هوكينج نظن انك بعينك برك ولا تعمل هكا تحل الباب تعمل هكا فهمت يعني جسد جسد الفكره يعني غير الفكره في راسك تجي تنجم مثلا الفكره تجيك الحاجه انت تولي مجسده قدامك فهمت اه لو لم تمر بفتره الصوفيه بحياتك هل كنت ستؤمن بهذه الافكار؟ اه لا اتصور رانا تصورت الصوفيه اثرت عليا كثير حقيقة الحقيقه لو لم امر بفتره الصوفيه لكنت أه ملحد مادي راني توه تعرف شنو نعمل ها أه؟ تعرف شنو نعمل راني توه راني توه نسكر ونهار كل ولا ننقح وراني مخمجها وراني عامل اعمايل وراني نجيكم هون نقول لكم محمد وخديجه وعائشه ونبدا نجبد لكم على الخنار نتاعو ونهار كله نحكي لكم على محمد ونسب في محمد ونكفر ونسب في ربي ونسب في الدنيا الكل راني راني راني ملحد مادي اهلا وسهلا حنان مساء الخير لماذا لا تختار الاعتكاف في الشمال؟ اه بش نقول لك علاش؟ والله سؤالك ساعات يا عبد الرحمن تسال سؤالات يعني ذكيه شويه. ها آه باش نقول لك علاش مانيش معناتها باش نكمل حياتي مش ف... لاني عمري كامل وانا عايش آه في ما يسمى الجانب الشمالي من الكره الارضيه يعني زرت افريقيا صح. طبعا هبطت آه تحت خط الاستواء آه و اكثر حياتي هي من بين شمال افريقيا واوروبا والشرق الاوسط أه، وقت انتقلت الى ما يسمى تحت خط الاستواء خاصه مدغشقر مشيت أه، اكتشفت ان هناك هناك طاقه اخرى وهناك معلومات اخرى وهناك احاسيس اخرى لهذا أه، حبيت نكمل بقيه حياتي في استراليا ولا في نيوزيلندا باش نتعرف على الطاقه الجنوبيه وعلى هذاك علاش. يعني سي وفيت من الشمال أه الطاقة بعد الموت أي خروج الروح ليس ما أليس أه أه ما الزوال بعد أن كانت تجسد الجسم, الجسم؟ الطاقة موجودة، الطاقة موجودة هي في الحقيقة ليس هناك خروج الروح وإنما هناك عطل في الجسم لا يستقبل الطاقة. ليس هناك خروج ولا دخول، الطاقة موجودة في كل مكان مثل الهواء. فهمت؟ آسف سؤالي خارج الموضوع من حيث السياسة أنت على اليمين أو على اليسار؟ أنا على اليسار أكثر شيء على اليسار رغم أني أنا أكثر شيء تكنوقراط فهمت؟ ولكن طبعا لا يمكن أن نحكم دولة بحكومة تكنقراطية لأن التكنقراطي ولكن أؤمن بأن رجال السياسة يعني يجب أن يوظفون التكنقراط وليس هما يمارسون العمل السياسي يعني هم خطر نعرف إحنا رجال السياسه هم اشخاص عندهم علاقات بينما التكنوقراط ما عندوش علاقات فهمت اذا المزج بين السياسيين والتكنوقراط ينجح الحكومه اذا انا اميل اكثر شيء لليسار لا اعتبر روحي في الوسط نجم نكون ان محسوب على اليسار اكره الرأس ماليه واكره الليبراليه المتوحشه واكره يعني بالنسبه لي الشيوعيه هو حلم انساني الشيوعيه بالفكره الشيوعي هو حلم انساني بعيد المنال لم نصل اليه والغنوصيه اصلها الشيوعيه فانت تؤمن بالقسمه بالحياه الاولى لأن بدايه الحياه الاولى الهيم ما معنى الولاده والموت الولاده والموت الولاده والموت هي ليس لها اي معنى هي الدخول في المادة والخروج من المادة، يعني شيء موجود قبل المادة فارغ يدخل يعني تعرف معنى الولادة والموتة، هل يا بابا إدريس هل رأيت في يوم من الأيام ما يسمى البير والنعورة البير والنعورة يعني بير يتعدى فيه الدلو يتعبى بالماء ومن بعد يتفرخ يتعدى الدلو ويتعبى بالماء من بعد يتفرغ فهمت؟ اذا هذيك هي الحياه احنا عباره على دلو من الدلوات نمر في هذه الحياه نكسب تجربه نتملا من بعد نفقد الجسد نتاعنا ولكن كل اللي عشناه من مشاعر من حاسيس من افكار يبقى موجود. أه نكمل ما معنى فوالا كوكو كوكو كوكو بما أن الزمن يخضع به بما أن الزمن يخضع لقانون الحركة الكونية، فهل هو مادة؟ لا لا لا لا لا لا. الزمن ليس مادة. الزمن ليس مادة. هو من الجمش. معناتا من نعطيك معناتها فكرة الزمن هوني. فمتى لأن موضوع آخر أما هوش مادة أما هو موجود. فمتى موجود ومرتبط بالمادة وبالحركة. أما تو نحكي عليه وتو نحكي على الصفر المطلق. ااااا آه... بافوكسيمون، ما فهمتش شنو بافوكسيمون، بافوكسيمون، فوالا نجم نقولوا بافوكسيمون، في الأصل قرأت قراءة خراءة العالم بالمقلوب شمال الكرة الأرضية هو في الأصل جنوبها. جنوب الكرة الأرضية هي شمالها، هي مش مشكل. مش مشكل. <تصفيق> هل زرت الكعبة؟ أي عملت، عملت، زرت الكعبة. وكنت مسلم وبكيت عند الحجر الأسود وبكيت حول الحجر الأسود بعد ما شفت السعوديين وطريقة التعامل بتاعهم مع الحجاج قلت كان بعد 1400 سنة هما بهذه الأخلاق الندلة ومع تخاصة أهل مكة طبعا أهل مدينة أحسن من أهل مكة أهل مدينة مع أنت نقول لكم حيوانات يا يعني اكثرهم يجوا للحج غير باش يلسقوا في النساء الأسيويات ولا الشمال الأفريقيات فهمت؟ يعني ما نحكي لكش من بعد مشيت القبر بتاع محمد وبكيت غاديك خاصة قبر محمد وقلت له الله يحسن عونك يا رسول الله كيفاش تعاملت مع هادم الهوش كيفاش تعاملت معه كيفاش كيفاش كيفاش كنت تحكي معاهم هذا بأي لغة تحكي معاهم باي منطق هل تعتقد انك وصلت المعرفه الحقيقيه لا المعرفه الحق أنا المعرفه الحقيقيه بعد الموت انا فكرتكم صورة بتاع القران بتاع علم اليقين وعين اليقين فما فرق انا اتصور اللي وصلت المرحله اني نحس روحي مرتاح مطمئن مع توصلت للسلام السلام الداخلي هذه حاجه فهمت جبرائيل جبرائيل هو هو هو الايقونه اللي يسميوه عند جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عزرائيل يقولوا كان هو الشيطان فهمت يعني كان هو الشيطان على حسب المذهب اليزيدي وعلى حسب المذاهب الاخرى هو ايقونه من ايقونه الكبيره نتاع الملائكه نعم ايقونه هو يقولوا ايقونه الوحي هو هو ايقونه مهمه جدا ونجم نقولوا ايقونه نعم هو مسلك رأو اسم جبرائيل هو مسلك لو تعود لليهوديه هو مسلك للاتصال راهوا نقول لكم حاجة إن الأفكار هي الطريق نحو الوعي هي نحو النفس ما تنجمش توصل للنفس ما غير ما تمر على أفكار يعني في عالم المادة هوني ما نجمش نحكي معاك بدون أفكار هي مسلك خطر مسلك بعد مسلك بعد مسلك هي حجب آه إذا كما قلت لم أصل بعد للحقيقة وإنما حصلت على الإطمئنان ما عادش حد شيء يضر، در... ما عادش حد شيء يكسر لي راسي فهمت؟ آه بكيت عند ال... ماذا كنت افكر عندما بكيت عند الحجر الاسود؟ لا يعني آه معناتها كنت افكر معناتها اللي معناتها محمد مسكين عانى ياسر منهم الهمج هذا فهمت؟ يعني بقى في الحال يعني بقى في الحال معناتها كيفاش معناتها واحد بحده مكه بشي يعطيك شربة ماء من ماء سبالة فهمت يطلب لك الفلوس فهمت وتشوف فيهم كيفاش يتزاحموا السعوديين يبدأوا بكل لابس نتاعه ونتاعه هكا واقف كي الحصان فهمت ويلصق في العزايز نساع عمرهم 70 سنة 80 سنة من بعد تلقى المنية نتاعه على الواحد نتاعه فهمت حيوانات حيوانات هذيك تنجم تكون أمي تنجم تكون أختي تنجم تكون فهمت ومي يعرفوا فين نمشي والسعوديه تعطي اكثر من 100 الف سعودي يدخل للحج فهمت يعني تعرف الزياء السياحه نتاعهم يعني من مكه غير المساله هذيك فهمت ولا باش يستغلوا ولا باش يسرقوا ولا باش يتعدوا على العباد ولا باش يجي يقول لي مره واحد يعمل لي كان مش نحن جبنا لكم الاسلام راكم الان تعبدوا في الحجر فهمت طبعا واحتراماتي لاهل الجزيره العرب الاصليين العقلانيين الملحدين هذوما ما دخلينش في الواحد نصيحه منك انا لاديني عن قناعه لكن بقيت لدي عبوديه غير مباشره لطاقه اكبر مني مش مشكل لازمك تفهمها شنو ما لازمكش تعمل حاجه وانتي ماكش فاهمها عندك حاجتين يا اما تفهمها يا اما تحسها تعمل حاجه ما تفهمهاش وما تحسهاش حكايه فارغه. فهل يمكن اعتبار الاحساس الشخصي النسبي مصدر المعرفه؟ ولا هذه المعرفه يمكن ان تعم على الجميع؟ طبعا الاحساس هو اهم شيء، الاحساس هو اهم شيء. فانت لو كانت الافكار بدون احساس ما عندها حتى قيمه. اا آه... المدينه الجبليه مرعبه عندما دخلتها البلاد الحافله، المدينه هي عش نصر في سبوع الجبال كسرة <تصفيق> صح انا كنت ساعد من بين مكه والمدينه 10 كيلومتر من بعد طلعت الحكايه 400 كيلومتر صحيح الارض الذي عليها المسلمين نجد الكراهيه الكل يراقب الكل مكبوتين مرضى مرضى نفسيا مرضى باهي جاوبتك على شجره الكبال كيف سال السلام داخلي عمليه كبيره جدا جدا جدا جدا جدا, جداً. يجبك ياسر عملية كبيرة أول حاجة اللي الزمن مهم ماكش أشخاص يدخلوا يحب في عام عامين يوسف هذا عمل عشرين سنة ثلاثين سنة أنت الآن تعيش ما عملت يعني كانت تحب السلام الداخلي كانت تبدأ تخدم توا يمكن بعد عشر سنوات تبدأ تحس باللذة متعة تقول إن الروح هي طاقة مثل الحرارة في ماذا العلم لم يثبتها تجريبين أو يراها أثرها آه، ليس موجودة الروح يا اخي الطاقه هي الروح غير تبديل الاسماء فهمت؟ الطاقه هي الروح انت كيف سيجارون ونوقف طولت عليكم نعم الطاقه هي الروح غير الاخرين يسموها روح والاخرين يسموها طاقه بصراحة أنا لا أرى عبودية الإنسان سوى عبودية، هل تدري أن المال هو أكبر إيقونة لمعرفة النفس؟ المال هو أكبر إيقونة، هذاك اللي قال لي كيف أغير نفسي، ليس هناك طريقة لتغيير النفس أكثر من استعمال المال، فهمت؟ هو مقياس، مقياس، مقياس أساسي. للنفس المال الانسان وقت اخترع المال ما اخترعوش بصدفه يا صار عندما اوجد المال لم يخ... لم يخترع المال والاموال بالصدفه وانما على معرفه كبيره جدا مرتبطه بالغنوصيه فهمت لماذا المال ما يسمى بالتعامل المالي اي بالفعل تنقول الدولار هو الله الحقيقي وتنقول النفس هي الله وعندما يعني نقول حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه يعني ظاهر المال واليهود عبد العجل فهمت وعبله من ذهب وليهود يقول لك ما ربهم هو الدينار والذهب والفضة شيء طبيعي شيء طبيعي المال هو كل شيء علاش مثلاً وتمشي تمشي مثلاً بعض في الهند ولا حاجة تتعلم عند اللي جوغو ونود. أول حاجة شنو يطلب لك؟ أنك تتنزله له على كل أملاكك. في بعض الأحيان الشخص اللي تتنزله له على بعض أملاكك أو تعطيه فلوس، النية نتاعو ماهوش أنه ياخذ من عندك فلوس، النية نتاعو أنه يطهر لك نفسك، ينظف لك نفسك. ولكن فما طب وحود طبعًا يستغلوها للربح طبعًا. ما هو موضوعنا؟ بعد ما تتكلم عن موضوع الرب، اري انتظر انتظر، مش نعملوها درشا من بعد فهمت، مش نعملوها درشا، مش نعملوا خمسة أيام درشا، يزينا عاد الرب يزي، فهمت، يمكن زاد نعملوا واحد منكم يطلع معايا في الدايركت في المباشر، فهمت، و ويسال اسئله في المباشر نجموا نعملوها ككا ايضا. ولا نعملوا عمليه تقييم، نعملوا تجارب. حاجات، فهمت؟ اذا هذا هو شنو باش نعمل؟ نكمل السيجاره ونمشي عليكم وترتاحوا من وجهي. فهمت؟ انتهت الاسئله بتاعكم؟ هل من الافضل السفر شمالا بسبب سحب الجاذبيه الاعلى شمال من خط الاستواء هل من الافضل السفر شمالا بسبب سحب الجاذبيه الاعلى شمال خط الاستواء والله الانسان لازم يسافر في كل بلاصه السفر هو من اهم الاشياء اللي تتعلم فيها فانت تعرف فيها الناس وتعرف فيها خاصه كي تسافر مع ش... يقول لك ان اردت ان تعرف صديق سافر معه فهمت؟ تعرفوا على حقيقته، سافر معه. وسافر هكاكا، سافر أنا أنا عندي خيمة صغيرة، فهمت؟ وعندي الواحد نتاعي، ساعات نمشي نعدي ثلاثة أيام هكاكا ولا فعندي عندي قداش ما مشيت أنا باش نعاود أخي، أه لماذا شانال أفريقيا دائما مستعمرة، بعد عشرين سنة سنستعمر المجالي. لان شعوب يا ايناس شعوب لا نفكر ان نغزو الاخرين هذاك علاش ديما مستعمري والشعوب التي لم تستعمر هي الشعوب الغازيه لازمنا نفكر ونحتل الشرق الاوسط حتى تشوف طمعاتش احتلنا حد ما هي العلاقه بين ليله القدر وناويل <تصفيق> ليلة القدر خير من ألف شهر عاد تصومها هي وكها ومعاش تصوم فهمت عمرك كامل 73 سنة ما عادت تصوم هذه نواة اللي هي عادة قبل المسيحية كانت موجودة عناها 25 ديسمبر هي عادة تعود قبل المسيحية هل 6 من حلقات الغنوصية أي طبعا طبعا مش نكمل مش نكمل أنا باش نرجع نخدم غدوة إذا باش نرجع ننظر شمال أفريقيا تستعمر من جديد دي ما يستعمروا فينا إحنا ما هذه آخر فرصة هذه آخر استعمار يا من حرر واحنا يا من انتهى لم أدخل إلى طائفة سوفية درست عند شيوخ سوفيين لا ينتمون إلى طريقة الطرق هي فولكلورية فهمت؟ فولكلورية فقط فهمت؟ أما داخل طرق الفولكلورية تلقى أشخاص فهمت؟ بلادنا بين يا محمد عرفنا أن الأنبياء كتبهم صناعة بشرية وأنهم كاذبين وموضوعهم صار ممل علينا التركيز الطاقة على الحلول الجديدة بالفعل مجدي بالفعل ما سبب الحادي سبب الحادي هو التجربة الصوفية الصوفية هي التي أوصلتني إلى الإلحاد والغنوصية طبعا إلحادي هو إلحاد إيماني، يعني أنا مؤمن أنا لا أقول إن الله غير موجود لأن ليس لي أدلة لا أنا أقول أنا مؤمن إيمانا مطلقا إن الله أو الرب غير موجود وأؤمن إيمانا مطلقا لو كان هناك رب ويعرضني في الطريق نحارب أسمع نحن في الشرق الأوسط كل عمرنا محي... الشرق الأوسط أسمع شفت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنا يعني بشنقلكم لكم حاجة مش تقول الغنوصية تقول الغنوصية أن الأرض هذه الكل الارضيه أفريقيا جسدها وأوروبا عقلها وأقصى آسيا روحها والهند وتحتها نفسها والشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مخها، هي المخ. المخ شمال افريقيا والشرق الاوسط هو المخ اللي بيه علاقه الجسم بالعقل والروح بالنفس والاتصال. اذا لو يتم حكم شمال افريقيا والشرق الاوسط من طرف سكانها يحدث السلام في العالم ويقع التوازن. واللي يسيطر على المنطقة هذه يسيطر على العالم أظن آه أن الغنوصية ظلمت البشر بعدم فنجمع بالكتابة للنشر لا لا لا لا ليس صحيح أي. لم تهتم بالكتابة لأن عندما تكتب حاجة تولي معناتها لازمة يعني ما عادش تفكر فيها هي علاش ما تستعملش الكتابة لكي الفكرة تتطور طوى كي أنا نعطي الواحد أه ورقه مكتوب فيها حاجه نعديها للاخر نعديها للاخر نعديها حتى على مليون واحد تبقى هي بيدها بينما لو لم لو نجي نقول لنا الواحد فكره ونعديها لواحد اخر نعديها لواحد اخر بعد عشرة من, من الناس تولي فكره اخرى. باهي زي كريم تتكلم الامازيغيه خاطر حب نتعلمها اللغه وانا في العاصمه. لا ما نتكلمش ياسر اما باش نولي نعمل دروس الامازيغيه مش انا باش نجيب شكون يعطي الدروس اما نفهمها نفهمها فتره ونتكلم شويه مش ياسر هل البشر, حي البشر حينقرض زي ممكن ممكن ممكن يا مريم ممكن ينقرض الانسان موجود قبل قرر التكوينية او بعدها الانسان العاقل الانسان العاقل يوجد بعد أبى الإنسان الآخر وجد قبل يمكن أكيد وجد قبل أه لو تفضلت علي وأخبرتني عن عنوان الفيديو الذي تحدثت فيه عن تجربتك الصوفية أه طن نبحث عليه ونعطيك الرابط فهمت أهلين أزول أزول أنا متصور وصلت من نصف طريق وشاهدت أنوار لكني ابتعدت هل تنصحني بيرجعوا للتصوف أحسن من الفرح أنصحك ألا تتبع التصوف تعيش حياتك ما رأيك في اكتشاف أن هناك إمكانية عيش في المريخ هل في حالة وصول الإنسان اللي عايش في المريخ سوف يكون هذا هو الديانة السماوية إحنا سو ليس سوف لو لو الإنسانية خرجت من مأزق اللي هي فيها سوف تخرج من المجرة وسوف تعيد الموتى أنت الميت الكل باش وسوف نحكم الكون كله هذا ما تقول الغنوصية في رأيي إن كنت شمال أفريقيا استعمرت جنوب أفريقيا فأنا ستكون قوة عظمة في المستقبل طبعاً شمال أفريقيا هو معلش يحبوش استقلالها على خطر استقلال شمال أفريقيا هو السيطرة على كل أفريقيا هي المخ مانتي عليش إحنا شمال أفريقيا اللون متاعنا فاتح أبيض يعني أفريقيا هي كل بشر اللي شعره شاب فهمت أزول تحياتي أزول آه ما رأيك في تفسير المنام. طبعاً تفسير المنام هو يعبر على شعور مهم جداً. أنا أتعجب كم, آه كم هذا الكون كبير لكن بدون بشر آخر. لا يمكن مش بشر آخر ولكن يمكن يكون موجودات آه عاقلة أخرى. طبعاً أكيد. ممكن كان يكتب الغنصية وتتطور لا, لا لا لا لا لا ليس عندا بها موجوده الغنوصيه على عده طرق هذه كما يسمى موجوده في البوذيه موجوده في الفلسفات موجوده في الامور الروحانيه في العرفان موجوده في طريقه الاكل الصحي موجوده في طريقه استعمال الطاقه موجوده في الفلسفه الدينيه موجوده الغنوصيه في كل مكان موجودة في المسيحيه موجوده في كل شيء المهم تحياتي وعذرا على الاطاله غدوه نحكي وعلى رب الربوب اوكي تحياتي مع السلامه وبسلام وشكرا على حضوركم وعلى صبركم وعلى حقيقه يعني عائله جميله جدا لا يتطور الانسان يا مريم مبروك يتطور الانسان لكن ما عادش تطور جسمي ولا تطور عقلي روتر أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا. آه ليس من الحكمة الجزء في الأمور لا يمكن تأكيدها أو فيها بشكل برهاني. طبعا طبعا طبعا تضيئي منهجك الشك طريق اليقين. شكرا لكم جميعا ومع سلامة وتنمير وبسلامة.